Шафи хмельничанки Людмили Казанцевої заставлені порцеляновими керамічними статуетками собак. Тут мисливські пси, кумедні песики в костюмах, а ще фігурки з господарським призначенням, показує господиня. Це собаки-годинники, собаки-шкатулки, скарбнички, попільнички, собаки-сільниці і перечниці, собака-штопор. За її словами, далеко не всі експонати її колекції мають цінність у грошовому еквіваленті, та каже, для неї не це важливо. Щоб очі радувало. Щоб око тішило, розумієте, мені головне, що подобалось. Зараз у Людмили Казанцевої три собачки породи довгошерстний той. Це Сандра. Це Сандра, мама, а це Аврора, її донька. Є третя собачка – Арнольд. Арнольду сім років, Сандрі буде п'ять, Аврорі буде ручок. На стінах квартири Людмили Казанцевої медалі і кубки з національних виставок двох її собак Арнольда і Сандри. Вона трижди чемпіон України. Вона – тричі чемпіонка України. Війна нам завадила, ми ще хотіли поїхати на виставки, але життя свої корективи вносить. Я сама в 72 роки на одній із виставок отримала спеціальну нагороду, і мене внесли в книгу рекордів України, як найповажнішого хендлера країни. Собачок своїх до виставок, каже, готувала завжди сама і їхньою дресурою почала займатися уже на пенсії. В принципі, всі собаки... в принципі, всі собаки піддаються вишколу, але треба цього прагнути і щоденно працювати, почати від народження, а з п'яти місяців вже займатися серйозно. За місяць-два можна навчити її правильно бігати в рингу, красиво стояти в стійці і вміти показувати зубки. За її словами, коли обирала породу собак, керувалася практичними критеріями. Ось такі собачки. Оце такі песики, вони не вимагають багато догляду, їх не треба водити в перекарню, хіба що підстригати кіхтики і все. З цими собачками можна не гуляти на вулиці. У мене лежать пелюшки, вони туди ходять в туалет. Тільки от Арнольдик, якщо стялець стоїть не на своєму місці, він обов'язково ніжку помітить. Це він так мене до порядку привчає. Так каже маленькі моторні собачки, тепер її розрада і втіха. Це дуже любопільна собачка. Це дуже велолюбні собачки, дуже спокійні, ласкаві, а ще охорона. В мене вночі, якщо хтось пройде в під'їзд, то такий гавкіт. І якщо дзвонить телефон, а я в другій кімнаті, вони втрьох прибігають. Мовляв, чого ти тут сидиш, а телефон дзвонить, кличуть мене. Із її слів, то розумні собаки. Тож, коли хто хоче взяти собі песика не для виставок, а для втіхи, спеціального вишколу їм не треба. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.